Måndag. Det är dags för parapeppgympa. Jag heter Johanna. Eva. Henrik. Eh, och pep, det är digital träning eh, för att inspirera och motivera fler att kunna träna. Eh, antingen live med oss nu. Men har ni inte möjlighet att följa med oss live så kommer den här videon sparas ner så ni kan kika på den och träna då i efterhand. Eh, vi kör igång, är ni redo? Jag hoppas ni är redo. Då kör vi! Vi börjar gå på stället. Snyggt, vi stannar till där. Händerna är häfta. Sträcker vi in sidan, så vi lutar lite åt sidan. Snyggt, och så byter vi sida. då räcker ut. Rörlighet. Det är bra, byter sida. Känner ni att det tar Eva vad Ja, man vet att man lever. Och vi kör ju parapeppgympa just nu, digital träning, så att fler kunna träna i dessa tider tillsammans. Så kommentera gärna om ni hakar på oss och kan ni inte träna live med oss just nu så spar såna här videon ner så ni kan träna i efterhand. Ni får gärna dela den här videon så att fler vet att vi kör. Snyggt! Vi kommer upp, händerna fortfarande på höften. Och så gör vi en rund cirkel med höften. Rita så stor cirkel vi bara kan. Tänk att kan vara en rockring. Snyggt! är bra. Vi byter håll. Andra hållet. Lika stor, fin cirkel. Bra. gå en gång höfterna. Nu på måndags eftermiddagen. Snyggt! Vi ska ju favoriter. Vi ska twista. Dansa lite. Snygga för dansmos med oss. Det är bra, har du den där snygga Snyggt! Då upp och sen! Det är bra jobbat, kom igen! Titta på er efterhand. Snyggt. Råda till. Hur många har vi med oss live? 16 tycker vi vi har med oss live och gör. Väldigt. Snyggt! Vi ska spela lite piano, så vi spelar piano och så vrider vi på överkroppen, så kan ni följa fingrarna med blicken och så vrider vi oss. Så jättegärna kommentera, ni som följer oss. Snyggt! hitta är det, så långt vi kan. Snyggt. Snyggt. Vi stannar upp. Tar vi ena armen över huvudet. Och så tillbaka. Och så spänner vi våra arm. Snyggt. Så byter vi arm. Över huvudet. Sträcker. Och så spänner vi. Vi ser starkt där. Andra armen. Nej bra. Och så spänner vi. Snyggt. Det är härligt att måndags eftermiddag. Snyggt! Andra sidan. Åh, spänn, det är bra. Spänn. Andra sidan. Åh, så spänn. Snyggt. Andra. Åh, så spänn. En ting åh Vi spänner. Snyggt! Vi twistar! Dampa in måndag. Det är bra. Kika på. Vi håller på med så många träning. Vi ska träna. Det är inte så viktigt att träna. Man mår ju så bra utav det, eller hur? Ja. Snyggt, stanna till. Nu ska vi sparka oss i rumpan. In fot i Vi kommer hålla på i cirka 20 minuter. Kommer nästan halvvägs. Snyggt, lägg en klapp, så varje gång. Rumpan mot. Foten mot rumpan så klappar vi. Lyft! Nu har vi måndags fil Kom igen! Det är Höger och vänster, höger och vänster. Det är bra. Vi kör bara på just nu. Digital träning. Inspirera och motivera. Flera att träna i dessa tider. Vi kan vi inte köra med hos just nu så kommer den vidare vidrott sparas ner som ni kan se ner i efterhand. Nej, så viktigt, de mår så bra av träning. Bra, vi ökar på lite snabbare. I just don't like Nu är det 20 siffrorna med oss, hoppas ni hakar på, kommentera gärna, då kommer vi vidare i Sverige. inre rockig spänn med margen, så alltså, vi dig. en i daget. Snyggt jobbat! Hög, väg, väg, snyggt! Det är bra! Och så ökar du på snabbare! Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam! Alltså, det är bra! Och, ja. och så sista gången, ner på golvet, och så ställer vi oss upp. Snyggt! Nu har vi sista blocket, lite balans och puls. Så vi ska tänka oss att vi är superman. Sitter tar vi ut dina armar, lyfter på inna benet, tänk att vi svävar i luften. Att vi flyger, och så byter vi. står stå så länge vi bara kan. Snyggt! Och vi byter sida. Så att vi flyger i luften, räddar människor. Ja, så alltså byter vi. Snyggt! Oh. En av till varje sida. Ja, så alltså byter vi sida. Snyggt! Då ska vi åka lite skidor. Och pulsa lite grann. Snyggt! Nej, men vi fortsätter. Vi fortsätter. Så jag var så lågsmal. Ja. Du biter ben <laughs> Vi ska hoppa ut och in! Borsten, ja. gör man borstar tänderna? Ja men exakt, borstar tänderna gör man ju varje dag, vi biter ben. Bra, vi biter ben. Så ni får jättegärna dela den här videon så att den ser brist och fler människor på tillgång till den. Och vet om vi kör harrapepigympa klockan fyra på måndagar. Och vi bitar. Och vi bitar en sista gång.